Миколаєвець Юрій приїхав на Мішковське кладовище власним транспортом. Чоловік говорить, про небезпеку знає та намагається бути обережним. Страшно, там в одній смотри, не смотри, на бур'яні ти можеш чого і не побачити. Я два роки тут не був, тому хоча б раз треба прийти, порядок навести. Під головне дивитися, щоб ніяких тут не було сюрпризів. Як комунальне підприємство, звісно, ми намагаємося прибирати, ми дивимося, де можуть бути вибухонебезпечні предмети. Але внутрі секторів ми не можемо прибирати, ми не можемо кожного могилу подивитися. Тому людям треба бути дуже уважними і обережними, коли вони почнуть тут прибирати на комунальні дні. Найбільше вибухонебезпечних предметів досі знаходять на Мішковському та Балабанівському кладовищах. Наші співробітники кожен день прибирають, кожен день знаходять, буквально кожен день, знаходять якісь предмети, які є небезпечними, ми визиваємо співробітники ДСНС, вони оглядають і зимають, не лишають вони на місці, забираються все. ми звернулися до міністерства надзвичайних ситуацій з проханням, щоб вони розмінували і провели обстеження наших кладовищ. Але через те, що, наприклад, це кладовище 160-200 гектарів, це 100% зробити, це неможливо. Всі 14 кладовищ Миколаївської громади відкриті для відвідування щодня, сказав директор комунального підприємства Сергій Василега. Валентина Гурова, Юлія Филимон, Юрій Руденко Суспільне новини, Миколаїв.